Ця будівля у селі Гришки, що на Хмельниччині, маєток Софії Ролі. Місцевий житель Сергій Пукалюк розповідає, що говорив його батько про цей будинок. Це була як даша, тут вроде віддихали, ну, уважні люди. Сергій Пукалюк каже, до 2008 року тут була школа. Чоловік у ній навчався. Перші класи – на першому класі, а вищі класи – п'ятий, то на другому поверсі там були класи, і вчити була на другому поверсі. Маєткові Софії Ролє, зі слів краєзнавця Сергія Єсюніна більше ста років. За словами краєзнавця, у цьому маєтку міг гостювати її відомий родич. Він невеличкий, 19 століття належав Дворянці Софії Юрівни Роле цей маєток увійшов в історію ще й завдяки тому, що один з родичів Софії Роле це був Йосип Роле. Йосип роле відомий лікар наш подільський. Сергій Єсюнін каже: рік будівництва маєтку невідомий, але в 1870-х роках він вже був. Переглядали всі маєтки, що збереглися на Дережнянщині, і його якраз рекомендували до охорони, як пам'ятку архітектури місцевого значення. Тому що, в принципі, маєток зберігся неперебудований. Зараз споруда знаходиться у такому стані. Тут вибиті вікна, в деяких кімнатах вирвана підлога та провалюється дах. Знаходиться маєток на балансі Вовковенецької громади. Про це телефоном розповів її голова Сергій Волковинський. Це передали нам при об'єднанні, воно було до Гришковецької сільської ради, потім нам передали. коштів, щоб його відновлювати, в громаді немає. Це тільки можна шукати інвесторів, спонсорів, які мали б бажання долучитися до того. Щодо того, в якому статусі зараз маєток Софії Ролі, Сергій Волковинський каже. Ні, він нікуди не подавався, як архітектура, яка йде під захистом. Він просто на балансі нашої громади. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.